أهلا أهلا أهلا أهلا أميرة أهلا بكم مع فماشي ياسر ناس، مزالوا ما جاوش مواطبة مواطبة مواطبة إحنا نقوله في تونس المهم المواطبة نموات وهي أهم شيء بها نشوف ما فهمش سر أشخاص أزول أزول أزول صبر أكيد معناتها تعبتوا ما تخافش قريبا نكمل فهمت قريبا نكمل يعني باش نحب نكمل أنا في رنبان جسم الإنسان باش من بعد نتكلموا على أمور يعني فما يسر أمور يعني هيك تجي تشوف الغنوصيه راهي كما نقولوا احنا كل مره تجبد موضوع تجبد موضوع ما توفاش هي أزليه كأزليه الكون كأزليه الوجود كأزليه العدم فهمت مادام مرتبطه بالإحساس فهي أزليه ومتنوعه لا تنتهي أه طبعا حبيت نقول حاجه هوني أه اهلا مساء الخير ساره حسين ملحد مش بلعاني اهلا اهلا بيكم جماعه الكل راهو الاشخاص فما زوز انواع او نوع واحد هو من الاشخاص اللي ما يفهمش ما ميفهم ينجمش يفهم هذا النوع من المعرفه هو الظاهري سواء كان متدين او كان ملحد يعني الانسان اللي عنده عين واحده آه، اللي ينظر كان النقل آه، كان النص سواء كان مسيحي سواء كان مسلم سواء كان آه، مهما كان آه، ما هوش يفهم والإنسان الملحد اللي يؤمن كان بالمادة و... ويحاول معناتها بش ي... ي... يطبق الم... معناتها العين الوحدة اللي عنده اللي يشوف بها ماوش باش يفهم فما واحد مع ديسيرفيا يقول لي انت متناقض كذا كذا متناقض. انا ما نحبش نجاوبهم الناس دوما على خاطر في الحقيقه ما يفهموش اللي وتنقول انا واحد من بعد نقول الواحد راهو اثنين من بعد نقول اثنين راهو ثلاثه والثلاثه راهو نقول هذاك الواحد راهو اربعه ومن بعد نقول هذاك الواحد راهو خمسه من بعد نقول هذاك الواحد راهو ازل هي حقيقه واحده غير انظرنا لها من جهات مختلفه هذه هي معنى التفكير الغنوصي انك تنظر للشيء من جميع الجوانب نتاعو وتحاول باش تكون عندك فكره كامله حول الموضوع وهذا هي ما يسمى بالفكر او المعلومه الكليه انك فما قوله هي تقال منسوبه لعلي خيركم من جمع عقول الناس في عقله. آه هذه كيما مثلا مساله مثلا اللي يقول لك احنا مانيش موجودين اصلا، الوجود مش موجود، ايه ما معناتها فكره ما نقولوش لا اش بهم يخلطوا كذا لا على خاطر يعتمدوا على فكره غنوصيه زاده تقول لك لا يصدر من العدم الا العدم. اذا مدام احنا جينا من العدم. إذا هذا العالم عدم يعني كلها تخيلات ما عندها حتى قيمة من يخرج من العدم إلا العدم العدم ما ينجمش يجيب حاجة فهمت إذا احنا ماناش من... موجودين أصلا فهمت كي تجي تشوف احنا كي نشوفوا الأبدان بتاعنا آه... معناتها كلها ما وكلها واحد يعني نحي وكل شيء ما يبقى حتى شيء أهلا عبد الرحمن اه المعتقد الشيطاني هو من اعمق من اعمق المعتقدات المعتقد الشيطاني يعني حقيقة هو مس مس حقيقة الوجود فهمت المعتقد الشيطاني هو مس حقيقة الوجود ما نش باش نستنى ياسر على خاطر نتصور ما فماش اشخاص ياسر يشاهدوا آه على سلامه آه اذا باش ننطلق في الموضوع من غير ما نستنى آه حقيقة الشيطان هي معنتها انا بالنسبة لي الفكر الشيطاني هو فكر متقدم كثير مش الفكر الشيطاني الطقوسي او الفكر الشيطاني معنتها كطقوس وكمعتقدات وانما على العمق متاعو في الفكرة اهلا سمير آه اذا فوالا يعني البشرية هي أضاعة أحلام الرب والإله المهم آه خلينا نتنقل الموضوع آه احنا تكلمنا في الفيديو به نبدأ ساعة بالتحية آه الجميلة السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلام اليوم بش نحكيه طبعا أنا آه سميته العقل الإنساني في الوآل المخ الإنساني في الغنوصية ولكن اسميت المخ هي نوعا ما محدوده ولهذا استعمال كلمه الدماغ الانساني في الغنوصيه هي اشمل يعني نعرف ان المخ يمثل 85% من الدماغ وان فما المخيخ الصغير ذاك اللي هو اللي يعمل الحركه وهو اللي يعمل التوازن للبدن وكل شيء وطبعا هناك ما يسمى بالنخاع أو العصب المربع المستطيل الذي يرتبط بالنخاع الشوكي اللي يخدم به كل المخ إذا ما نقولو دماغ نقولو مخ ومخيخ ونجم نقوله نخاع يتربط بالنخاع الشوكي هذا هو الدماغ هذاك علاش آه خلينا نرجع للفيديو اللي قبله آه تكلمنا قلنا إحنا في الفيديو السابق عن الحواس الخمسة التي هي اللمس والذوق والشم والسمع والنظر طبعا أنا آه تكلمت بصفة عامة دون أن أدخل في التفاصيل لأن كل حاسة من الحواس عندها علم لوحده وطبعا أنا لا أتكلم من الناحية العلمية أنا أتكلم وأكتفي من الناحية الغنوصية ومن يريد أن يتعمق في الناحية العلمية يمكن أن يطلع على الكتب العلميه التي بالالاف وبالملايين. اذا آه هذه مساله آه معناتها مهمه معناتها لي انا لا ادخل في التفاصيل لان آه كما قلت لكم كل حاسه هي عالم لوحده وكل هذه الحواس مرتبطه ببعضها وتتلاقى فيما يسمى الدماغ عن طريق النخاع الشوكي وعن طريق النخاع المستطيل و ثم تنتقل إلى ما يسمى المخ فلهذا استعملت كلمة الدماغ هي الأقرب للحقيقة العلمية التي تشمل المخ والمخيخ والمخيخ هذه نقطة هنا حبيت نقول حاجة مهمة تطرح هل هناك فرق بين استعمال الحواس عند المرأة أو عند الرجل هذا معناتها سؤال مع طرح علي يعني خارج الفيديوهات وهو سؤال جدا مهم. في الحقيقه هناك فرق لو تلاحظ ان الراجل فهمت الراجل يستعمل اكثر شيء حاسه النظر الراجل يستعمل اكثر شيء حاسه النظر والمراه تستمع أو تستعمل أكثر شيء حاسد السمع. يعني لو هناك طبعا تفوق في الحواس الخمسة نجو نشوفوا الراجل ديما يشوف حتى في العلاقات نتاعو مع النساء. مش مش فيها شتقول وما شتقولش لا أول حاجة يشوفها هي يخزرلها. يشوفها كيفاش. حتى في العلاقات الحب ولا علاقات كل شيء الراجل ديما يخزر الشكل. هذه طبيعه في الراجل ندخل في الديتاي علاش وكيفاش آه فهمت يعني آه هذه مثلاً المراه ما تخزرش في الشكل المراه تخزر شنو يقول الراجل فهمت هذاك علاش احنا بعض مثلا اولادي يقولوا لي انا كل مراه نكلمها تبعثني شيء تقول له خاطرك جلطه ما تعرفش تتكلم مع النساء فهمت خاطر المراه اول حاجه تهتم بها هي شنو تقول مهم يهمهاش فيك أنت شكلك طولك عرضك معناتها صحيح فما اهتمام لكن عملية السمع عند المرأة هي حاجة مهمة جدا فهمت يعني تسمعك تقول المهم آه مش ندخل في التفاصيل هذه مجرد آه ملاحظة وفما ملاحظة أخرى أيضا آه الهالي ما نحبش نقص على الموضوع من غير معناتها ساعات كي نلقى فكرة باش نقولها آه معناتها نقولها. هنا مسألة مهمة جدا زادة. احنا قلنا اللي كل شيء معناتها موجود في الكون عنده يعني كل ما هو غير معلوم موجود يعني في في المعلوم مثلا نضرب لكم مثال مثلا علاش احنا نخافوا من الظلام خطر الظلام يذكرنا بالعدم فهمت يذكرنا بالعدم نخافوا منه حتى الانسان اللي ذو البشره السوداء نخافوا منه علاش نخافوا منه وداي في اللا شعور بتاعنا في الاحاسيس نتاعنا في ال في الش داخل امتياعنا الفترة الظلامية فترة العدم فترة عدم الوجود فترة الفراغ يحدث لنا ما رعب فهمت هذه ما المساله هذه ما مسألة مهمة مسألة أخرى فما مثلا تشبيه آخر فيما يسمى في الغنوصية هي مسألة ما يسمى الأنثى والذكر أو السلبي والإيجابي. فهمت؟ السلبي ينسب للعدم والمرأة تنسب ل... تنسب للعدم، يعني لو, لو نجيو... نشوف نشوفوا العدم والوجود، شكون المذكر وشكون المؤنث؟ نلقاو أن العدم هو المؤنث. والذكر هو الإيجابي، من هنا جت فكرة تحقير نوعاً ما. فهمت؟ للمرأة، في الديانات اللي موجوده وهذه عندها فلسفه رح. عندها فلسفه كبيره ما نحبش ندخل فيها على مساله النظر للمراه على اساس انها لا شيء فهمت يعني مش موجوده زي يناقش ويقول لك المراه موجوده اصلا ولا مش موجوده فهمت يعني لانهم ينسبون معناتها العدميه للمراه للانثى والوجود هو عباره على ذكر فهمت هذا مثلا في الصين يعدون الذكر بتاع الرجل على اساس انه هو رمز الوجود فهمت رمز الوجود رغم انه الوجود في الاخر معناتها يحب يرجع للعدم فهمت وهنا توقع المشكله هو الصراع من بين العدم والوجود وهذه فلسفه كبيره وهذه تدخل فيها آه ناس صابر ولا نصر زيروس اني على الشيطانيين هذه تدخل فيها فكره الشيطان أو ما يسمى الشر أو ما يسمى بالمادة على خطر المسألة ياسر متداخلة المهم أحنا قلنا أن هذا الكل مرتبط بالجهاز العصبي عن طريق النحاة الشوكي وهو المسؤول عن كل الإنسان طبعا هنا كما قلت لكم لا أريد أن أدخل في الحقائق العلمية التي توصل إليها العلم أو الإنسان الآن فهمت؟ لأن هذا أمر كما تعرفوا يطول ياسر ولا ينتهي ولكن من أهم الحقائق أن فما حقائق مهمة في الدماغ أو في المخ مثلا مسألة مثلا طاقة طاقة المخ الإنساني هل تدري أن المخ الإنساني عنده طاقة أزلية ما عندوش حدود يمكن كمبيوتر أكبر كمبيوتر في العالم ما يجيش في تفشى من تفشة المخ الانساني كما ان المخ الانساني معروف انه ينتج الطاقه يعني الطاقه اللي ينتجها تقريبا بقيمه انبوبه تشتعل يعني تصور معناتها الطاقه هذا كل يوم كل يوم ينتج طاقه بقيمه لمبه تشتعل كما ينتج مواد فهمت كيميائيه وتفاعلات كيميائية لا يمكن تصورها، هل تدري ان في المخ ثم 750 الف كيلومتر 750 الف وخمسين الف كيلومتر يعني اسلاك؟ اذا هنا معناتها المخ يعني كي نقولوا احنا مخ الشيء مش نلعبه يعني لب الشيء، فهمت؟ لا يمكن تصوره والعلم اليوم ما زال حائرا أمام هذا الجزء البسيط من الجسم الذي حير العلماء ويعتبرون العلماء هو فك لغز الدماغ البشري يعني معرفة كل الوجود تقريبا كنفهم ما يسمى بالمخ هذا أو الدماغ خلينا من الناحية العلمية التي لا تنتهي عن الدماغ وعن المخ ونبقى نتكلم آه ونكتفي بالحديث على ما يسمى بالجانب الغنوصي من المخ. آه تعتبر الغنوصية ان الدماغ او المخ كيف فهمت الانساني آه هو آه نجم نقوله آه نسخة مطابقة للاصل لما يطلق عليه بالصفر المحايد الكلي او ما يسمى بنقطة الوجود بين بنقطة الوسط بين العدم والوجود يعني المخ عبارة على جاي في الوسط من بين العدم ومن بين الوجود يعني هو عنده اتصال بالعدم وعنده اتصال بالوجود وهذا ما سوف نفهمه في الإنسان احنا عنا المخ فهمت عنا المخ متاعنا المخ بتاعنا هذا مرتبط بالوجود المادي فهمت في اتجاهات خمسه، ما يسمى بالخمسه حواس نعرفها، اتجاهات او انقسامات. قبل ما نحكي عن المساله هذه لازمني هنا ناكد مساله جدا مهمه. ان المخ الانساني ما يسمى بالاتصال بالحواس الخمسه، وكل منطقه من الحواس الخمسه موجوده كلب او كفص موجود في المخ ويعرفها العلم الان يقول لك البلاصه هذه هي حاسه الشم البلاصه هذه هي حاسه النظر هذه حاسه اللمس كل كل بلاصه عندها البلاصه نتاعها هذوك ما, ما يسمى البلايس الظاهره اللي موجوده في المخ الان ولكن فما حاجه اخرى تو انا كي يدي هكا هي عمليه من بين المخ ومن بين يدي هي حركه ولكن فما لأن الغنوصية تؤمن بالثنائية تقول إن ما يسمى الاتصال المخي بالجسدي هو نوعين ما يسمى بالاتصال الشعوري والاتصال شعوري هنا واحد يقول لي كيفاش كانوا يعرفوا الغنوصيين اللي فما اتصال شعوري مو قلت لكم أنا الغنوصيين أو اللي يفكروا بالتفكير الغنوصي هما ناس ما عندهم ما يعملوا قاعدين في كهف ولا قاعد قدام جمرة ولا حاجة قاعد يخمم ويلاحظ ويشوف ويحكم كي هو كي شاف هو هز يده يعني فما إرادة فما إرادة وفما وعي ولكن في نفس الوقت يشوف اللي قلبه يدق وهو ماهوش يتحكم فيه فلهذا الإنسان عرف اللي المخ لا يتحكم في الحركات او في الحواس الخمسه اراديا فقط وانما يتحكم فيما يسمى اللا ارادي ايضا يعني مش يتحكم كان في الإرادي، يتحكم في اللا ايرادي وهناك في في العلوم الروحانيه كيف يمكن ان نعلم المخ يتحكم حتى في دقه القلب فما طرق تمارس كرياضه تنجم ترد اكثر شيء ممكن تنجم تتحكم حتى في معدك. احنا عندنا اعصاب مثلا ما نتحكموش فيهم كيما اعصابهم تاع الوظن علاش خاطر نسيناه اما لو احنا نستطيع ان نتحكم في كل شيء في البدن تاعنا وهذا يدخل في مجال اخر هي ما يسمى الارتقاء في الوعي هذه معناتها اه خلينا منها المهم يعني إيش تقول الغنوصية؟ تقول لك أن المخ متصل بالجسم عن طريق ما يطلق عليه الخيوط المادية أو اللي يسميوها توا عصاب بالحواس الخمسة حيث أن كل حاسة لها مكان في المخ والآن نسميه نسميهم هذوم الماكنة اللي في المخ ومالفصوص ويمكن أن تطلعون عليهم في العلوم الحقيقية وهذا كما قلت لكم نطلق عليه بالاتصال الظاهر نحو العالم الخارجي هنا الغنوصيه كما قلت لكم تقول في نفس الوقت ان هناك تصرف المخ على كل جزء في البدن احنا ما نتحكموش فيه بطريقه لا شعوريه كما الخلايا كما المعده كما القلب أه، كما كما الرئه فهمت احنا ساعات في عمليه التنفس انت تتحكم في التنفس نتاعك طريقة من الرياضه انك أه تقوم بعملية تنفس معينة مدة معينة حتى لين تتعود تولي تتنفس بالطريقة هذيك حتى ما غير ما تشعر ما يسمى بالبرمجة فهمت يعني تبرمج روحك طبعا هذاك عمل صعب جدا وانا ما ننصحش به أه انا ما نطلبش ديما ديما وقت نتكلم على الغنوصية او على الفكر الغنوصي ديما نقول اللي أه لا افراط ولا تفريط لأن آه راو كي تمشي في المجال هذا راو ما تخرجش منه احسن خلي كل وقت ووقته فهمت يعني مازال حياة طويله تمتع بطفولتك تمتع بشبابك بمراهقتك آه تمتع بكهولتك من بعد وقت تنجم تعمل التجارب هذوم باه اذا مع معناتها فما ما يسمى بالتحكم اللا شعوري للمخ والبعض آه معناتها آه وعلى هذه ما حكيت عليها على مساله معناتها كيفاش عرفوا الغنوصيين المساله هذه. اذا حسب الغنوصيه المخ يصل الى معناتها آه هي تقول للغنوصيه هذه فكره غنوصيه في الحقيقه انا تاكدت منها علميا ان حبر ما نتولدوا المخ يبدا يتطور ويكبر يتطور ويكبر الى سن ال 40. وقت يوصل سن ال 40 يثبت ولي ما عادش يتطور ولي في حاله استقرار. وهذه المعلومة أنا قريتها يعني في الغنوصية، وهذاك علاش يقول لك الأنبياء من بعد الأربعين وكذا وكذا وكذا، فهمت؟ طبعاً إلا عيسى قتله صغير. هذاك ما نعرفش موجود ولا مش موجود، المهم ما فيه. آه بعض الدراسات معناتها الدراسات العلمية أثبتت أن تقريباً في حدود الأربعين، فهمت؟ آه المخ يصبح ثابت ومستقر، ولهذا ديما نقول لكم لا تتسرع لان هناك عمر لكل شيء لازم تعرفوا راهو اسمع حتى التصرفات حتى الحياه حتى التمتع بالحياه حتى ممارسه مع كي ملذات الحياه اليوميه او الاكل او الشرب او الجنس او غيره مش كيما في 14 سنه مش كيما في 21 سنه مش كيما في 28 سنه مش كيما في 35 سنه مش يعني على قد ما تكبر تولي تكسب خبره بطريقة التعامل هذه معناتها مسألة مهمة ولهذا معناتها زاد بعض الأشخاص تبقى في ساعات واحد يتصل بي عمره 40 عمره 14 سنة يقول لي هاني عملت ياسر تجارب وما حصلت حتى شيء ويقول لي يقول له أنت شنو 14 سنة ش عمرك؟ أنت عديتهم إيش نايم؟ سبع سنين وأنت راقد. أه دونك معناتها اللي حبيت نقوله هوني أن المخ يتعامل مع الجسم كما قلت لكم بطريقتين طريقة لا شعورية هي كل الخلايا والقلب والمعدة وكل شيء والطريقة الشعورية عن طريق الحواس الخمسة وهي الطريقة فما معناتها هذه معنات الطريقة نتاع الشعورية عن طريق الحواس الخمسة نطلق عليها الطريقة الحيوانية فهمت بينما الطريقة الأولى لا شعورية اللي هي ما يسمى بالقلب والرئة والمعدة وتسيير الخلايا وكل شيء نسميه الطريقة الطبيعية فهمت وهذه الطريقه الاخيره تختلف طبعا عند الانسان عندما نتكلم عن الوعي فهمت يعني الانسان على قد ما يتحكم في التصرفات نتاعو ما يسمى حواسه الخمسه خاطر طبعا مثلا الحيوان يعني يستعمل حواسه الخمسه من اجل فهمت يعني الطريقة غير شعوريه نوعا ما فهمت بينما الانسان على قد ما يكون عنده وعي على قد ما يرتقي في سلم الانسان الحيوان يستعمل العقل هي شنو معناتها الحواس الخمسه الحواس الخمسه هي تجيب لنا ما يسمى بالمعلومات في المسمى المخ اللي من بعد تتحول الى عقل وهنا المخ الانساني العلماء قالوا لي فما بلايص فيهم متعلقه ما يسمى بال, بال... بالذاكره معناتها بالعقل بالمعتقد بالتفكير بالاستنتاج بالمنطق بالتجريد بالاحساس بالاراده هذه امور فهمت يعني بيدهم هما معناتها العلماء قالوا ثم مناطق خاصه المنطقه اللي هي تلف المخ اللي يسميوها المنطقه الرماديه اللي عندها تاثير كبير وطبعا فما اشياء اخرى في المخ يعني كل بلاصه كل تصرف نتاعو هو بدأ ويشوف خاصه بلا, بلا رام ولو يفهموا ياسر حاجات في المخ طبعا الحيوان يستعمل العقل في تسير هذه الحواس الخمسة والعقل هنا هي التجربة والجانب معنتها والجانب هنا معنتها مسألة جدا مهمة هي إن التجربة اللي عنا ما يسمى بالتجربة الفكرية جانب منها كبير وراثي، فهمت؟ طب مثلا الحيوانات ساعات تولد, تولد حبر ما تولدت، يعني مازلت ما تعرف حتى شيء، مثلا مع أنت تتصرف تصرفات على خطر متحولت لها في الجينات، هنا نفهم علاقة ما يسمى بالجسم بالمادة بالعقل، فهمت؟ يعني هنا جدا مهمة أنها ثم جانب وراثي، طبعا وجانب عن طريق التجربة حيث كل ما يكثر المعرفه والتجارب، كل ما يكثر الوعي الذي يحصل عند الانسان، وهنا الحيوان هو ما سوف، الحيوان هو ما وصلش درجه المعرفه نتاعو اللي اوصلته للوعي، لهذا نقولوا ان الانسان حيوان واعي افضل من القول ان الانسان حيوان عقل لان الحيوانات عندهم عقول وعندهم نوع من اللغه من بيناتهم اذا هنا نقول الغنوصيه الذي يربط هنا معناتها مثلا مهم الذي يربط الدماغ بالجسم هي ما نطلق عليها الطاقه التي يتلقاها الانسان سواء اه هذه النقطة مهمه انه كيفاش تو العقل يبدا يعني العلاقه من بين من نسميها الروح او الطاقه ومن بين الجسم. فهمتوا توا اللي عندنا جسم والجسم هذا فيه ما يسمى الدماغ، الدماغ هذا عنده جانب لا شعوري باش يتحكم في البدن، وعنده جانب شعوري عن طريق ما يسمى بالحواس الخمسه، ولكن هذا كله مربوط بما يسمى بالطاقة. الطاقة هذيك كيفاش نحصل عليها؟ الطاقة هذه يتلقها يتلقاها الإنسان سواء عن طريق حواسه الخمسة اللي هي فهمت كل شيء يعني كما نقولوا احنا حتى السمع حتى السمع يعني أثت الدراسات فما دراسات نفسية أثت أن الإنسان كي تقول له كلمة خايبة يتوجع كيما ما, ما تضربه يعني عنده ألم داخلي فهمت اذا هنا طون نفهموا على النفس والعقل وشنو هو الفرق ما بين النفس والعقل اللي هما كما قلت لكم عدميين توجدوا نتيجه التجربه الماديه هنا شنو هو اللي ولد الطاقه عند الانسان الذي تطلع للمخ واللي هي باش ما يسمى بالفكر ثم هذا الفكر هو اللي باش ما يسمى بالوعي هذاك علاش حبر ما نتولدوا ما يكونش عندنا وعي فهمت واللي هي أهم نقطة هي الذاكرة، فأنت هذاك من بعد الذاكرة الشعورية والذاكرة اللاشعورية وكيف تؤثر على الإنسان. فالطاقة هذه نحصل عليها سواء عن طريق الحواس الخمس أو عن طريق العناصر الأربعة طبعاً على حسب الغونصية تؤمن أن العناصر في الوجود هي أربعة هي الماء والهواء والتراب والنار وهي معناتها وهي التي في الظهور معناتها وهي الذي تؤدي الى ظهور العقل، اذا هذا بصفه عامه المخ ما حبيتش معناتها ندخل في التفاصيل نتاع المخ يعني من الناحيه العلميه لان هذاك ليس اختصاصي، اما اكيد من هم اصحاب معرفه بالعلوم التجريبيه يمكن يعطيكم اكثر تفاصيل على المخ لان كما قلت لكم المخ هو عالم جدا كبير آه وعميق جدا وعلا... و معت... توصلنا للفكره الاساسيه عندنا بدن عندنا حواس خمسه وعندنا مخ واللي يربط فهمت المخ بالحواس هذه الخمسه هي ما يسمى بالاعصاب وكل شيء ولكن كل هذا لو لم تكن فيه طاقه لو ما تكونش طاقه او ما عندها حتى قيمه اذا هوني ناتي اهميه الطاقه اللي يسميوها روح هنا حبيت نعمل بعض الملاحظات الصغيره على ان لا فرق بين الرجل والمراه في استعمال الحواس نتاعو الفرق كما قلت لكم ان المراه تستعمل اكثر الاذن والرجل يستعمل اكثر النظر هذه نقطه مهمه يعني في في في التعامل ولكن لازم نقول لكم حاجه اخرى زاد اللي التربيه اللي نعطيها للمراه تؤثر تاثير كلي عليها يعني في الغنوصيه وتنقول انثى وذكر لا يقولون ذكر وانثى يعني مراه راجل لا الغنوصيه لا تؤمن بالمراه والراجل هذه حبيت نرجع لها اللي قلتها في الاول الغنوصيه لا تؤمن بالمراه والراجل تؤمن ان هناك شخص مؤنث وهناك شخص مذكر يعني الشخص المؤنث قد يكون رجل وقد يكون مرأه والشخص المؤنث قد يكون رجل وقد يكون مرأه يعني الغنوصيه لا تؤمن بالرجل والمراه وانما تؤمن بالانثى والذكر او تؤمن بالسلبي والايجابي العدم والوجود. يعني معنتها يمكن يكون عندنا راجل، راجل يعني في شكل راجل، فهمت؟ ولكن هو مؤنث الطبع، مش يعني مثلي، لا. يعني الطبيعة نتاعو طبيعة نساء. فهمت؟ صفات آه الأنوثة والذكورة موجودين عند كل من الذكر والأنثى، بالفعل صار موجودين عند زوز احنا نتكلموا على الجانب الطاغي. الطاغي. فهمت؟ وقت أنثى وذكر، فهمت؟ في الغنوصية مش يعني راجل ومرأة، ما عندها حتى علاقة. مثلاً امرأة تلقاها أكثر ذكورية، مش في في شكلها ولا حاجة، تلقاها مؤنثى 100%. فهمت؟ مؤنثى يعني عندها كل ما هو يرمز للأنوثة، ولكن طبيعتها طبيعة مذكرة، خاطر هنا لازمك باش تفهم شنو هو الفرق، تفهم هو هو استعمال ما يسمى بالمذكر والمؤنث استعمال ما يسمى بالسلبي والايجابي شنو صفات المراه او صفات المؤنث صفات المؤنث معناتها هو العدم هو الاستسلام هو الخضوع هو كل ما هو سلبي فهمت هو التحمل التحمل تتحمل فهمت يعني يتحمل كل شيء يعني ينجم يستوعب يعني يتلقى فهمت هذه كلها صفات الانوثه هو عباره على شيء يحتوي هو العدم فهمت وكل ما هو مذكر معنت نسميه م... معنت احنا ايجابي هو كل شيء قاسي آه فهمت آه يعني يندفع الى الامام آه كما الوجود اندفع الى الامام هذا هو مقصود بما يسمعها آه الايجابي يعني شيء ايجابي ولولا المشكله في الغنوصيه لا تفرق بين السلبي والايجابي ولكن تعتبر ان لو انسان يكون هو في طبيعته سلبي ويتعامل على اساس انه ايجابي هنا خطا يقع خلل فهمت؟ يوقع خلل في الواحد كيما مثلا احنا عندنا مثلا في الذره عندنا الاتوم الذره عندنا اللو يكون مثلا ايجابي والالكترون يكونوا سلبيين لو احد الالكترونات تولي ايجابيه يفسد يفسد تفسد الذره فهمت؟ اذا هنا كل حاجه لازمها تاخذ حتى مثلا في العلاقات مثلا مثلا المرأة عندها شخصيه ذكوريه فهمت عندها شخصيه ذكوريه احسن شيء تاخذ راجل عنده شخصيه انوثيه مش يكون فما توافق مش هي تضرب هو يضرب فهمت يعني زوج فهمت يعني هذا هو التوافق يعني هذيه ما انت مسألة الانثى او الذكر او ما يسمى بالسلبي والايجابي هما اللي ما يسمى بالحب بالحب ما تجيش تحط زوز حاجات ايجابيين بحذا بعضهم، ما يتنافروا. ولو كان هذا ذكر وهذه انثى. فهمت؟ آه كل شخص يطور الصفات التي يرغب فيها، طبعا طبعا هي تربيه راهي. تربيه ومراقبه. هنا حطها في بالك احنا في الغنوصيه تقول لك حاجه، تقول لك صحيح فما جانب كبير وراثي، فهمت؟ جانب كبير وراثي ما نتحكموش فيه. ولكن آه الغنوصيه تؤمن ايضا ان تطور الفكر فهمت على قد ما تطور الفكر وقد ما توصل عندك المعرفه تنجم تغير نسبه كبيره جدا تبدل تنحي التربيه وتنحي كل شيء اما خدمه فهمت يعني خدمه كبيره خلينا نشوف توا بعض الاسئله يتعلق بالطاقه الانوثيه والذكوريه لدى الجنسين طبعا طبعا انا مانيش نتكلم على الطاقه توا نتكلم على معناتها مساله فكره المؤنث علاش مثلا في الاديان دي ما عندنا المؤنث حاجه خايبه. فهمت؟ هذه فكره اصلها غنوصيه ما هو هما فهموها هكاك وقت يشوفوا اللي الغنوصيه تحكي على أن الانثى هي العدم هما يقول لك لا مالها هي حكايتها فارغه. فهمت؟ رغم ان اقصد فيما يختص بالدماغ. أه كل شخص يطور الصفات الذي يرغب بها. طبعا طبعا طبعا فما جانب كبير يصار في مساله التفكير. في بالك اللي معناتها التربيه نتاع الطفله على اساس انها انثى لازم تكون خاضعه ومطيعة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا كذا هذا الكل يقعد لها في مخها هي تؤمن بالفكره ذاك فهمت هي ما باش تطور تقعد على الطبيعه هذيك فهمت الم... لا انا مانيش يا خالد مانيش نتكلم فيك على التركيبه الجسديه صدقني مانيش نتكلم في عليك على التركيبه الجسديه فهمت هذاك نعرف اللي معناتها ثم ما يسمى آه تركيبه جسديه هذه مساله على المثليه ما المثليه هذه امور اخرى فهمت مانيش باش ندخل فيها انا فهمت هي امور توقع في الطبيعه يعني مساله انها تو آه نفهم وقت نوصلوا نحكي هي مثلا بين النفس والجسم تعرف انسان انسان آه يكره جسمه على خاطر ما فماش توافق من بين عقله ومن بين نفسه ومن بين جسمه. لذلك خاطر كونت في الاخير احنا نمثل اللب خاطر مثل بسيطه جدا ان الشكل نتاعنا الشكل هو يمثل طبيعتنا في الداخل هذاك علاش فما علم علم موجود ما يسمى لاتيزيونومي يعني تعرف طبيعه الانسان من خلال شكله من خلال شكل انفه من خلال عينيه من خلال تصرفاته كل ما يتصرف كل اللي نجم تعرف طبيعة الإنسان على خاطر ثم داخل وخارج آه أخي كريم تحياتي واحترامي لك أزول فلن العزم. كان محمد مازال حياً يسألك ما رأي الغنوصية في النكاح إن كان محمد مازال حياً سيسألك ما رأي الغنوصية في النكاح محمد مات وخلف بنات أنت أهل كريم أهل كريم طالح أن تكون من مناظرة ودية بينك وبين جلال بريك موضوعها يكون الاجتماعي في تونس، علاش لا؟ آه المعلومات التي تتعلمها في الحياة تخزن في المخ نعم، هل الغنوصية تعتقد أن تلك المعلومات تخزن في الروح والطاقة لا، لا، لا، لا، لا، لا, لا. الطاقة لا فرق بين طاقتي وطاقتك الفرق بين طاقتي وطاقتك وطاقة أي موجود تعتبر الغنوصية كل ما هو موجود يحتوي على طاقة الاختلاف في الطاقة بيني وبينك فهمت هي طريقة تعاملي مع الطاقة يعني هل أنا أتلقى طاقة أكثر منك أو أقل منك أو أتلقى طاقة سلبية ولا طاقة إيجابية الطاقة عندما نموت ليس هي مجرد الروح ما يسمى بالروح بالطاقة هي مجرد هي اللي تعطي مفهوم الحياة أوكي ليس عندها علاقه بالعقل ليس عندها عل... ساعه ما هيش متصله بالعقل اصلا فهمت الطاقه متصله بين الجسم والمخ اللي نسميوها روح وترمز للدم ترمز للدم يقول لك واحد خرج دمه طلعت روحه فهمت فالطاقه هي شيء وجودي ينتهي عندما تنتهي الطاقة ينتهي البدن هذه هي الروح فهمت خالص أنت أكيد أنت زيري فهمتني يا آريا كلنا واحد طاقية كلنا واحد طاقية ما فهمتكش طاقية به إيه، إنّه الإ في الكون، إيه، إيه، إيه، إيه، إيه، إيه، إيه، إيه، إيه، إيه، إيه، إيه، إيه، إيه، وكل ما سوف يقع هو افتراض وما نحن إلا أدوات لصنع هذه الحقيقة الغنوصية هو تخليك إنك أنعمني أو بتوافق مع ما يسمى بالماضي بشتنج تعيش الحاضر كيف تستفيد من الغنوصية أو من أباد الهرموزية السبعة بشكل علمي بسبب مشاكل اه به المشكله كيف السالين العنصرية او من المبدا الهرموزيسه بشكل علمي ما المشكله يا انسان خرافي ان من يتوجه لهذه العلوم تلقاه ماهوش علمي والعلمي آه ماهوش خاطر دوما زوج علوم معاكسه هما كما كما العدم وال والماده على قد ما تقرب للماده على قد ما تقرب تبعد عن على, على قد ما تقرب للعدم على قد ما تبعد عن الماده اذا انا نشوف هو المشكل اللي فما ان العلماء يكرهون ما يسمى الاغنوس آه واللي عندهم روحانيات وكل شيء يعني ما فماش توافق من بيناتهم ما فماش ما فماش حوار هذاك علاش انا ديما لو يلتقي فهمت العلم العلم التجريبي مع العلم المعرفي معرفي سوف تتطور الانسانيه. وانا في الحقيقه عندما اجلس مع انسان عارف بالعلوم التجريبيه استفيد منه كثير وهو بده يستفيد مني. فهمت؟ سواء مثلا في الرياضيات تحكي له مثلا على طريقه نظره الغنوصية للنظريات وما يسمى بالسفر المحايد والسفر الايجابي وكل شيء، يقول لي هذا موجود في الرياضيات يبدا يفهم فيا وكذا فهمت؟ يعني نلقاو توافق من بيناتنا. المشكل تحتاج إلى خلوة بأنفسنا حتى تتطور من حسن وهذا شبه مستحيل بسبب مشاغل الحياة للأسف، لا يعني ماكش مجبور مش تعمل هذا الكل فهمت؟ ماكش مجبور، أنت ديجا توا كي تسمع حتى تحس روحك مرتاح وتعمل فهمت؟ آه آه الجينات لها تأثير صحيح ولا وإلا إيش رايك؟ الجينات عندها تأثير كبير جدا، تأثير كبير جدا الجينات. نريد التطور العلمية طبعا طبعا هي هي الغنوصية تؤمن أكثر من ذلك تؤمن تؤمن إن التطور ليس مادي التطور هو تطور في الطاقة تطور في المادة تطور في العقل تطور في النفس فهمت؟ قصدي كل شيء له وجود والطاقة واحدة ليس هناك انفصال الكل متصل ببعضه طبعا طبعا بالفعل بالفعل صحيح منهم من يميني لاستعمال الفصل الايمن ومنهم من يمين الى الايسر من في الدماغ طبعا موجوده ذي رغم اللي علميا يعني هو مفماش معناتها أه مع معناتها ما لكش مثلا مش واحد يخدم والا يتوقف لا كل واحد عنده الوظيفه نتاعو ذي في الامور العلميه فهمت انا ما ندخلش فيها أزور الجيري on sait que les religions et la negation de la science et de savoir mais par contre penses tu que الالشيميزم بيرينير سي دو كونسيبت. الالشيميزم وي اون سي اون الالشيميزم، سي اون هو في وقت من الاوقات من اجل أن يوفق من بيناتهم. التوفيق بين العلم المعرفي انا اسميه العلم المعرفي الحسي والعلم المعرفي التجريبي هو الذي سوف يجعل الانسان اكثر تطورا. هذه الافكار مليحه تخلي بنادم يرجع يشوف ما سبق في موضوع الغونوصيه. طبعا الانسان يروى على قد مي شنو باش شنو باش تربح من الدنيا هذه يعني تصور انت وانت توصل عمرك 40 سنه 50 سنه شنو ألذ حاجه انك تكون عندك معرفه فهمت هل تشك احيانا بان وعينا ربما وهم طبعا يمكن كل شيء وهم مش وعينا حتى وجودنا وهم وهذه فلسفه كامله موجوده فهمت هذه فلسفه كامله موجوده انه يمكن كل شيء وهم فماش حتى شيء ممكن فهمت كل شيء ممكن هي هذه هي قوة الغنوصية قوة الغنوصية هي تحقق لك السلام يعني تولي إنسان متفتح على كل شيء حتى حاجة ما عادش تأثر عليك فهمت هذه هي القوة متاحة القوة متاحة أنها شنو سبب المشاكل متاعنا الكل سبب المشاكل متاعنا الكل هي الجهل الجهل ماذا اضافت الغنوصيه الى الانسان بصفه عامه اضافت الغنوصيه الغنوصيه آه, كما قلت كما قلت عاود نقول عاود نقول فهمت معناتها فيها هي الوعي الانساني هي الذي اخرجت الانسان من عالم الحيوان فهمت هذول عبثا ذلك الذي تحد له الفرصه ان يحقق ان يحقق فمي كريشنا، لقد ولد عبثا ذلك الذي أتيحت له الفرصة أن يحقق الاستنارة الداخلية ولم يفعل. آه. آه أري هاني باش نفهمك حاجة هوني معناتها نقول لك. آه. فما آية في القرآن تتكلم نوعا ما على مسألة هذه. أما خليني أعطيك الفكرة. إيش تقول الغنوصية بالضبط في المسألة هذه؟ تقول الغنوصية إن الجسد مثل الزجاجة. شفتها مثل الزجاجة تولد فارغة او بنسبة معينة موروثة شعلينا في في البوتاي هذه البوتاي هذه موروثة فهمت فانت خلال حياتك يجب يجب ان تملاها وان الماء يتجمد تجمد الماء في الـ في الـ في الـ في هذه فهمت دبوزة ااا شو دبوزة بالعربي؟ نسيت القرعة، فهمت؟ ااا يتجمد الماء في هذه القرعة، عندما تنحي الدبوزة هذه، القرعة هذه تنحيها، الماء يبقى واقف وماخذ فورمة الدبوزة. عاد تقول الفكرة الغنوصية الإنسان الذي يولد قرعة ويموت قرعه فقنينة قنينه فهمت الانسان اللي يولد قنينه ويموت قنينه وقت يموت وما فيهش ما عندوش ما متجمد شنو يقالوا؟ الهواء هذاك او الماء هذاك السائل سوف يختلط كما يقول بوذا يقول لك من لا يصل للنيرفانا فهمت سوف يقسم وعيه على كل الاوعيه اللي تجي من بعده كما يقسم ترابه على خاطر ما يؤمنش بال... بالانكارناسيون بوذا مش كيما البراهما فهمت؟ فلهذا يقول لك بوذا معناتها لازمك توصل للنيرفانا والنيرفانا شنو هو؟ اللي كسبته في الحياه نتاعك يتجمد بطريقه عندما تفقد البدن يبقى واعي، طبعا فكره قاروره فوالا قاروره. ااا آه قرعه. قد <توصلت> في بحثي الذي لا زلت ابحث فيه وجدت ان في الاديان تقول خليفه الله على الارض والعلوم الروحانيه يجتهدون كي يحصلون على الاجتهاد الالهي والغير ديني ويقول انت الاله بالتالي ارى النتيجه. بالفعل رأو اسمع حنان رأو كل واحد شنو يهمه الاختصاص هي اهم شيء هو عباره الغنصيه عباره معناتها تجربة معناتها كقصة هي، احنا مثلا عشرة من الناس، عشرة من الناس، وعندنا قدامنا عشرة بباب. كل واحد منا باش يدخل من باب. فما اللي باش يدخل وباش يعاود يرجع، فما اللي باش يدخل يمشي للنص ويرجع. المهم، كل باب نوع. وكل مسيرة ممر متاع باب نوع. ولكن اللي يوصل للاخر سوف يوصل لنفس القاعة. فهمت؟ نفس الشيء سوف نصل إلى نفس النتيجة فهمت؟ سواء عملت معنتها الأكل الطبيعي، سواء عملت فهمت معنتها استعمال الطاقة، سواء عملت، الكلها توصل لنفس المخ، المخ يمكن ترويضه مثل التحرر من الخوف من كل شيء. المخ يمكن ترويضه. طبعا يمكن ترويضها المخ فهمت وترويضها بالعقل فهمت إن الإنسان هو الخالق على الأرض والله أعلم أتاني أن تعطيني رأيك في موضوع وشكرا إن الإنسان هو الخالق على الأرض الإنسان رب ليس خالق الخلق لا يحتاج إلى فهمت الانسان ينجم يخلق بالحق بالعكس ال... الوحيد توا نعرفوه بالحق هو خالق وتخلقنا مع السياره معناتها آه... وكل شيء يعني نجم نقولوا معناتها خلقنا حاجات فهمت اول حاجه في الاديان الكل ما فهم حتى حاجه يقول لك خلق من لا شيء ما فهمش من هذه هو يقول لك حتى وتخلق وكان عرشه على الماء فهمت اذا معناتها المساله آه... الانسان الانسان بور لو هو الرب فهمت خاطر هو يقول له معناتها إذ ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها فهمت؟ يعني هنا معناته بعض بعد يقولوا وجعلناك خليفة في الأرض يعني خليفة في الوجود فلهذا معناته الغنوصية تعتبر الإنسان الإنسان إلى الآن يعني هي ما تقولش الإنسان هي تقول الوعي الوعي المادي فهمت؟ يصبح خليفة في المادة يعني الانسان مجرد وعاء طارق ويملأه والا يخرج فارغ هل وصلت انت الى النرفانا وما هي النرفانا؟ النرفانا آه انت ما تنجم تعرفها كونش كي هو آه الوصول يقولوا فهمت طبعا كي تعرفها فهمت ما انا صغير باش نوصل للنيرفانا، النيرفانا ما تنجمش توصلها لها بعد عمر يا ياسر فهمت؟ المهم بعد الخمسين، بعد ال من النيرفانا، ما تنجمش توصلها وانت صغير. طبعا طبعا انا انا لا أنا اؤمن بالموت يا علي، انا لا اؤمن بالموت. البشر الى مرحله التطور، اصبر خليني نقرا هذا. آه، عندما يعود البشر الى مرحله الطفوله البريئه بلا والدمهاجر سوف تتطور أكثر وسوف تنتهي الحروب والقهر والظلم. أي ما يتـ يرجع يرجع ب... بصفة الطفولة يرجع بصفة الطفولة أو الطفولة مش كما تتصورها أنت فهمتها بريئة فهمتها الطريق الطويل أحلى من الطريق القصير طبعًا طبعًا. لك لو سافوار لو المعرفة لفت عندما أه... توقفت عن أكل اللحم أه... استفدت كثير كثير جدًا. كثير هو معناتها اللحم يعني خاصه معناتها انا ما بديتش من الصغر انا محاله فهمت اما اللحم هو في الاعتكاف لازمك تنحي اللحم اصلا فهمت لانه هو يمنع الطاقه يمنع السموم الغنوصيه هي ادوات كيف يستخدم هذه الادوات للوصول للنجوم كيف تستخدمها كل انسان كيفاش ما تنجمش ما تنجمش تقول ما انت فمشت. من نجم نعطيك مثلا الطريقه متاعي كيفاش وصلت لها انا وكل انسان كيفاش يوصل فمتى فأنت... آه مع... آه ان انت تعلمت من معاناة قاسيه بايجابيه يسهل عليك استيعاب الحياه لانك أي في الحقيقه اول حاجه لازمك تؤمن بها الا الحياه عذاب ان الوجود عذاب وبعدين سيتفهموا اكيد ان تفهمه خير مني ان هالراجل فهمت عذاب ما احنا قلنا الراجل وجود فهمت الراجل عذاب فهمت؟ ان يعني تفهم هذه الحقيقه اكثر فهمت هل يمكن فك المخ بالمخ ما فهمتش ليغو avec الداخل في في النقص انا ارى الغنوصيه في زواج انا ارى الغنوصيه في زواج المحارم مدخل زواج المحارم ومشاهده الافلام الاباحيه مانيش فاهم هل يمكن ان يعيش الواحد غنوصي روحاني دون الخروج من الروتين اليومي ام لا أه فما فما شكون يقبل يعيش هكاك هكا في الهند فهمت؟ حسين كيف لا اؤمن بالموت ولا اؤمن بالوجود بالنسبه لي معناتها هذه مرحله من المراحل فهمت؟ أهلا, اهلا اهلا اهلا ناديه هل الغنوصيه تؤمن بان فرزات الدماغ الكيماويه هي المسؤوله عن السعاده؟ الإفرازات الكيميائية هي المسؤولة عن السعادة لكن كيف تحصل على هذه الإفرازات؟ هل تدري أن الإفرازات الدماغية الكيميائية عندها نوع من الأكل ونوع من التصرف ونوع من الأشياء لكي تحصل على هذه الإفرازات؟ فهمت؟ ونوع من الفكر الإيجابي؟ صحيح لا يسعد بالدنيا سوى الأحمق ها تحب تعيش أحمق؟ أيش؟ عندما نرجع نسكن بجوار الطبيعه الام سنطور حسن الانسان ونشعر بالطمانينه بالفعل بالفعل لكن لا افراط ولا تفريد الموضوع هو ناديه المخ تكلمنا عن المخ ما راي الغنوصيه في زواج المحارم شنو تقصد بزواج المحارم؟ زواج ولا نكاح المحارم او انجاب الم... الغنوصيه رايت الامور هذيا تعود للعلم فهمت؟ تعود للعلم ما ما تقولش راي فهمت؟ في المساله هذيا آه نجم نعطيك مثلا فكره معينه آه الغنوصيه فهمت؟ آه تتكلم على مساله في المساله هذيا في مساله ما يسمى آه العدم في في مساله العدم أن عندما يأتي الوجود للعدم يأتي غير منظم فهمت فيجب معنتها لكي يصل العالم الوجود إلى الأزلية يجب أن ينظم والغنوصية تقول أن الشخص اللي توالفت عليه واللي تربيت معاه ولو حتى ماهوش خوك فهمت يجب لا يكون هناك علاقة جنسية لأن عندها نظره سلبيه راهي الغنوصيه في الجنس حطها في بالك. إذا أظن من انطلاق من هذا الموضوع يمكن أن نقول أن الغنوصيه يعني هي وجهه نظري تعتبر زواج المحارم غير مرغوب فيه. فهمت؟ ونظن من هنا جاءت فكره زواج المحارم. ديما تقول لك ابعد، فهمت؟ النظريه <تصفيق> التطوريه داروين، اديك مساله علميه لانقاش فيها قلت لك الغنوصيه تؤمن بالتطور في جميع المجالات انه المخ في الحاله اشتغال فهل يمكن ان نقول ان العقل هو طاقه يولدها الانسان لتصل لحدود الكون بطرق أه يعرف العقل على انه المخ يعرف العقل لا لا لا لا العقل ليس المخ العقل هو نتيجه المخ فهمت يعني المخ في حاله اشتغال ينتج ما يسمى بالعقل فما العقل الباطني والعقل الظاهري وفما عده انواع من تبع عقول وفما العقل الواعي اللي هو نسميه النفس كل شيء موجود في المخ المهم لا براتيك دو لابون ريسبيراسيون اي لو كلي دو نيرفانا لا براتيك دو لابون ريسبيراسيون إلي تري امبورطونته لا ريسبيراسيون خاصه نشم الهواء النقي فعلا الحمقى والجهل سعاده باهي سعاده اوكي فهمت الحمقى والجهال سعاده أي ومن بعد ومن بعد انت هل عرفت سعاده بالعكس الحياه هذه كما يكونش فيها جهد وما يكونش فيها معرفه ما تكونش عندها معنى تولي كيف كيف الحيوان حتى الحيوان سعاده يعني عشان نوصل الغنوصيه في ظروف الى نعيشها في عمل ومسؤوليه ومصاريف يعني مش يمكن توصل الغنوصية في ظروف الى نعيشها من عمل لا صعب صعب صعب صعب صعب صعب هذاك علاش هما ديما اللي يستعملوا الغنوصيه تلقى شكون اللي يصرف عليهم وهذاك علاش بعض الغنوصيين يستعملوا الحيل ويستعملوا السحر ويستعملوا الرهبنه من المفروض هما علماء الدين اللي قاعدين يعاودونا مثلا عندك الطريقه نتاع المعرفه المباشره اللي كي مثلا في الكتاب احنا عندنا في الكتاب كان جا هذاك الوليد الصغير فعوض يقعد يعاودولو في الايات القرانيه ويحفظ فيهم على شك هو من المفروض في العمر هذاك متاع ثلاثه سنين واربع سنين وقت يمشي للكتاب او للمدرسه القرانيه لازم يعلموه كيفاش يفكر مش يعلموه كيفاش يكرر كيف الببغاء باش يطلع به. شفت النقود اللي نخسروا فيها على علماء الدين العلماء الدين من المفروض انهم يربيوا اجيال تفكر اجيال تحس مش اجيال تكرر فهمت؟ أه تقول السر في فك المخ البشري معرفة الأسرار كيف يمكن فك المخ فك المخ ما عرفت كيف يتصرف المخ كليا فهمت؟ الموضوع نادي هو المخ المسلمين ما في بالهم غير الجنس وزواج المحارم للأسف مع الأسف العلاقة الغنوصية بالشمانية الشمانية نوع من الغنوصية كما تعتقد أنك تتحدث عن الغنوصية فكرة فكرة الإيجابية فهمت لو توضح كي... لا ما نجمش حسين نوضح كيف لا نؤمن بالموت والوجود على خاطر موضوع واحد وهذا فهمت آه ناد صعيب صعيب صعيب به. آه رأيك في بعض الأحيان بيقارن الفرد نفسه بالآخرين ما رأيك في هذه المقارنة وعلاقتها بالتطور الحضاري ما فهمتش السؤال بتاعك فما أسأل من فهمهم شو ما الفرق بين المرض النفسي والمرض العقلي المرض العقلي هو خلل موجود في المخ فهمت والمرض النفسي يعني في المخ من الناحية التواصل فهمت المرض المرض العقلي معنتها المرض العقلي هو معناتها نوع من معناتها الجنون يعني فما خلل مادي وتنقول مرض عقلي يعني فما خلل مادي بينما المرض النفسي هو خلل نفسي مثلا نضرب لك مثال بعض العقد النفسيه فهمت فما ناس مثلا تخاف تخاف ياسر مثلا عندها مرض نفسي ما تنجمش تقعد وحدها كذا تبقىها نتيجه فكر باطني او حاجه وقعت لها في الصغرى نتاعها ولا حاجه فهمت تخليها تعيش في حاله رعب وتكون لها مثلا عقد نفسيه وكآبه نفسيه وكل شيء اذا هنا نفهم واحنا نتكلموا على العقل والنفس لان كما قلنا لكم المخ هو في الوسط المخ هو في الوسط والمخ هذا متصل بالحواس الخمسه ظاهريا ومتصل بكل خلايا البدن باطنيا فهمت والمخ هذا هو اللي بيشنتج ما يسمى الذاكره القريبه والذاكره البعيده والذاكره ما يسمى بالذاكره القديمه جدا اليونيفيرسال خاطر احنا في الحقيقه جايين كنا من نفس البلاصه كنا جايين من العدم اذا اكيد كل واحد منا في بلاصه من بلايس كنا ملتسقين مع بعضنا فهمت في بلاصه من البلايص كنا ملتصقين مع بعضنا في العدم فهمت من بعد وتظهرنا في الظهور هذا اذا ما يسمى العقل هو في جانب كبير وراثي ولكن جانب كبير موروث وجانب كبير نتعلموه من التربيه سواء نتاع الوالدين نتاعنا او التربيه اللي نقوم بها احنا على انفسنا وهذه اللي تميز الانسان فهمت حبيت نقول به حبيت نقول للمدعو عليه راك كبير وطالع المستوى أه هناك سحر هناك سحر اما مش بالمفهوم أه السحر موضوع اخر فهمته أه ثم السؤالات يطلعوا ياسر فهمت ما عادش النجم التفكير، التفكير جدا مهم، عندك اسمعني أهم حاجة هي طريقة العيش، الأكل، التنفس، استخدام الحواس الخمسة، وقت تحسن استعمال الحواس الخمسة تسمع مليح، تشوف مليح، تتنفس مليح، تتذوق مليح، تلمس مليح، تستعمل الحواس الخمسة، فهمت؟ وتستعمل الحواس الخمسة باهي، فهمت؟ باش تقوم بعملية تطوير المخ نتاعك ينتج فكر سليم. فهمت؟ التربية وهذه يقولوها حتى الفلاسفة يعني التربية، التربية ياسر مهمة. المهم نظن يكفي عملنا توا ساعة. الخلل النفسي هو خطأ في ترجمة المخ للظواهر المادية وممكن تصل الخلايا بالصحة. طبعا، طبعا صار سي يعني ينجم النفس تقول كما نقولوا احنا اعطيه بوسة. وتوصل المعلومه للفكر الفكر يعطي امر فعوض تعطيه بوسه تعطيه كف فهمت هذا عد هبال تسمى فهمت تلقاه مثلا المهبول او المجنون يعني تلقاه مش نيته يضربك ولا يعملك حاجه خايبه. به اقصد هل مقارنه نفسي او الغير من شخص ناجح لكي انجح مثله هل هذا جيد للناحيه النفسيه ام خطا مع العلم ان المقارنه تساعد في تطوير الانسان والحضار بالعكس بالعكس لازم كل انسان يكون عنده يكون عنده سامبول ايكونه يسموها الايقونه لان الوجود خرج من العدم بايقونه الايقونات هذيك تو نحكيوا عليها و على الصفر المحايد المطلق الايقونات الايقونه جدا مهمه لازم يكون عندك سامبول في حياتك فهمت إذا هذه مسألة معناتها أنت لاني فيها. كان ما تحبش ناس وما وما يكونش عندك مثل لناس وكل شيء ما تنجمش تتطور في حياتك، تعلموا نتعلموا من بعضنا. المهم. آه شكرا عمر الجي عندما يتطور الانسان من تفكيره وشخصيته ويغير من طبعه هل يمكن ان يورث بعض هذه التغييرات طبعا طبعا طبعا طبعا يورثها يورثها شكرا جزيلا للجميع اهلا وسهلا بكم وغدوه باش على الطاقه اللي هي موضوع جدا مهم لان هو اللي يربط ما يسمى الجسد بالمخ فهمت اللي عن طريق المادة والطاقة وتنجيل خلط المادة والطاقة نعطيه الفكر الذي سوف يظهر الفكر تحياتي وشكرا ومع فيديو قادم وبإسلام